Зінаїда раз на тиждень приходить, аби набрати питної води. Як і більшість миколаївців, на добу залишилася без електроенергії та водопостачання. Говорить, в обох випадках допомогла звичка робити запаси. Я одна. От я наберу, зараз мені на тиждень достатньо, навіть ще і з збитком. Так что я только вот это готовить, кушать соседями договорились, на улице костерок розведемо, что-то будем готовить. За кормом водій Олександр кажется серпня розвозить продукт для местян. Набираємося скважини в парке через станцию очистки И набираем бочки Везем по точкам станцію зворотного осмосу передала Житомирська міська рада, говорить Миколаїв електротранс. Розлив води щодня з квітня організовують двома транспортними одиницями. На добу ми роздаємо трамваями і тролейбусом 21 куб очищеної води. Роздають кожного дня на трьох локаціях, три локації трамвай, три локації тролейбус. На базі самого підприємства з квітня також працює два стаціонарні пункти видачі питної технічної води. Зараз за графіком з 6 до 20. Обмежень на отримання води немає, але комунальне підприємство закликає до відповідального користування ресурсами. Нагадаємо, 23 листопада внаслідок масованих російських обстрілів спрацювало автоматичне частотне розвантаження електромережі. Відтак протягом доби більшість миколаївців залишалися без світла і води. Зокрема, розвіз води 24 листопада на добу призупинив і «Миколаїв Електротранс». Станом на 25 листопада видача води поновлена. Водночас трамваї і тролейбуси для розвезення пасажирів тимчасово не працюють. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.